أدى بذكرك يا للخير معدود على النبي صلاتي اول وتاني من بعدها هواجسي ترعد، عود ومزونها تمطر بيوت انجزاني في مدح راعي الصيت والطق والسود محمد ولد عبد الله شيخ الرجالي سلامي يا شيخ المرومات والدي تسليمي من راسي وقلبي وبالي يا العبيد الشهم يا سيف مجري يا محمد الزيادي طيب وارثك من عمام وخوالي لك مركز عالي مشهود المرجله والحكمه وطيب المقالي اعبيدك في وتلقى لك اسلو من دونهم مثلك يشيل الثقالي راعي هدومك طيبه ما لها عدو تزادي الغالي حميد الخصالي اشهد انك كفو حلال يعطوني أبشر أبشر وانت قدّى المكالي يا ناس شيخ بالكرم دوم معه عدّى الله اللي طال روص الطوالي قدّى بحسن القرم يا حي دلعو تحسير تنبى العزم أضرب مكالي سلايد الزياد يشجع نوس وعزوة رجال مدّهم ما يطالي قدّى بذب ربيان بخير خير وعلمي في صلاتي أول مكالي من بعضها هواكي شي ترع درعو محمد والد عبد الله شيخ الرجالي سلامي يا شيخ المروات والبطي بسليمين في القاسي وقلبي وقالي لك يا العديد الشامي يا مَجْرِيَ مجرور محمد الزياد يذرب الفعالي أنا أشهد أنك حر والعرب يبتو نعل ولفشت ماش نضل والحب والحق مر طيب اللي قالو في قلوب وتر قلا من دونهم ما نسك شي نتقالو راه طيبه ما لها نسهات يا الغالي حميت خصالي وشفت انك شنو انتقد المقالي؟ يا ناس بالكرم ذو معقول، عبد الله الايطالي يا حيد العود، مضرب مثالي، سلاين السياق شجعان ورسول، عسوه رجال ما يطالي، عسوه رجال نمدهم ما او من خارج المملكه ودول الخليج جوال الصفر صفر صفر.